I denne delen skal vi snakke om video-sjangeret. Og hva er nå egentlig da video-sjangeret? Til med i denne modulen så snakket vi om virkemiddel for kommunikasjon. Comey han presenterte 33 virkemidler som vi kan bruke for at kommunikasjonen skal nå frem til mottaker. Det er for eksempel timelapse eller gymzooming eller alle disse vi var gjennom i teorikapittelet. Det vi har laget her det går på formidlingsmåte. Altså hvilke grep pedagogisk er det som blir gjort i videoen for å kommunisere ett budskap. Så i neste del i denne modulen så skal vi gå in på type video. Og da snakker vi mer om vilken produktionsmåte som er benyttet for å fremstille denne filmen. Mellom type og sjanger så er det flere overgripende eh, valg som er mulig. For eksempel sånne ting som animasjon, og Green Screen vil forekomme både i forhold til sjanger og type. Men for å komme inn under kartet i forhold til sjanger, så må du ha et lite segment der du formidler budskapet på en bestemt måte. Vi har valgt å dele inn i disse ti hovedsjangerene som har mange undersjangere. Det er sånn at dette er den aller første versionen av sjangerindelingen vi noensinne har laget. Det vi er helt sikre på er at denne kommer vi nok til å revidere mange ganger. Og det har vært vanskelig for oss å plassere inn eh, vilken hovedsjanger en undersjanger skal tilhøre. For dette er ett ganske flytende landskap, for her er det sånn at i veldig stor grad så kan en undersjanger plasseres under flere hovedsjangeret. Men vi har på en måte mått ta et valg, og her i denne delen så vil du få presentert de valgene vi har gjort. Noen vil kanskje synes at det er litt vel mye mig Magnus Nord i denne modulen i forhold til vad som er eksemplene. Och det skyldes et par aspekter. Det ene er at det er ting jeg har laget som jeg vet om som jeg så kunne plassere under en sjanger eller en undersjanger. Og så er det også dette her med å kunne ha bruksrett til det vi viser fram. Det er veldig enkelt for meg selv å spørre meg selv, Magnus, er det greit at du brukar det? Ja, i forhold til å en person på et annet universitet, i forhold til å få klarering for at vi kan visa dette som et eksempel for det. Så det har vært en praktisk tilnærming. Jeg vil også takke Audun Bjerknes på Universitetet i Oslo, Martin Gausta på Universitetet i Agder og Robert Gray på Universitetet i Bergen som har hjulpet meg med å finne eksempler utover det vi har hatt tilgang til selv på Høgskolen i Østfold.